Tässä videossa esitellään kolme vaihtoehtoista tapaa, jolla voit hakea vertaisarvioituja artikkeleita. Vertaisarviointi on tieteessä ja tutkimuksessa käytetty laadunvarmistustapa. Saman tieteenalan asiantuntijat arvioivat artikkelin ennen kuin se voidaan hyväksyä julkaistavaksi tieteellisessä lehdessä. Helpoin ja nopein tapa hakea vertaisarvioituja aineistoja on käyttää HH Finnan artikkelihakua Pääset sinne tästä Finnan etusivulta. Artikkelihaku hakee nimenomaan kansainvälisiä artikkeleita. Suomenkielisiä artikkeleita täältä ei kannata hakea. Tutkimusta julkaistaan pitkälti englanniksi, joten myös siksi haut kannattaa tehdä englanniksi. Haetaan artikkeleita vaikkapa työmotivaatiosta. Kirjoitetaan hakusanat hakulaatikkoon. Kun käytät artikkelihakua etänä, saat muistutuksen siitä, että Finnaan kannattaa kirjautua, jotta pääset käyttämään kaikkia e-aineistoja. Finnaan kirjaudutaan niillä hakatunnuksilla, eli haakahelian verkkotunnuksilla. Kaikki artikkelihaun tulokset ei suinkaan ole vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita, joten hakua täytyy rajata niihin. Haun rajaustyökalut ovat tuossa vasemmalla. Eli vertaisarvioituja artikkeleita saadaan helposti klikkaamalla vertaisarvioitu. Lisäksi kannattaa tehdä myös rajaus koko teksti saatavissa. Näin varmistatte, että saat artikkelin tekstin luettavaksi, etkä pelkästään viitetietoja, jotka kertovat, että artikkeli on kyllä olemassa, mutta sellaisessa lehdessä, johon sinulla ei ole pääsyä. Hakutuloksia tulee usein paljon, kuten tässäkin. Voit rajata hakuasi esimerkiksi julkaisuvuoden mukaan tai halutessasi vaikka kielen mukaan. Toinen tapa rajata hakua on lisätä hakusanoja, jotka kohdentavat hakuasi lisää. Esimerkiksi niin, että rajataan hakua iän vaikutuksiin työmotivaatioon. Pääset lukemaan artikkelia klikkaamalla linkkiä verkossa saatavilla otsikon alta. Älä valitse ensimmäistä linkkiä, vaan sellainen linkki, jossa on sen tietokannan nimi, josta artikkeli löytyi. Kun klikkaat linkkiä, niin pääset lukemaan artikkelia sen varsinaisen tietokannan puolella. Täältä pystyt avaamaan artikkelin PDF-muodossa ja vaikka tallentamaan tai lähettämään itsellesi sähköpostilla. Artikkelihaku hakee yhdellä kertaa useista kirjaston lehtitietokannoista. Haku ei kuitenkaan löydä kaikkia tietokannoissa olevia artikkeleita. Jos haluat hakea artikkeleita mahdollisimman kattavasti ja tarkasti, kannattaa tehdä hakuja suoraan eri tietokannoissa. Se onkin toinen tapa hakea vertaisarvioituja artikkeleita. Tietokantoihin pääset helpoimmin, näin haet tietoa oppaan kautta. Lipguide-tiedonhakuoppaisiin pääset Finnan yläreunan valikosta. Vertaisarvioituja artikkeleita sisältäviä tietokantoja on listattu välilehdelle Lehdet ja artikkelit. Lehdet ja artikkelit-välilehden laatikossa kansainvälisiä lehtiä ja artikkeleita on niitä samoja tietokantoja, joista HH Finnan artikkelihaku etsii aineistoja. Tietokannan nimeä klikkaamalla pääset tekemään hakua yksitellen eri tietokannoista. Näissä tietokannoissa on mahdollista muokata ja rajata hakua paljon enemmän kuin Finnassa pystyy tekemään. Lisäksi voit olla aina varmaa, että haku kohdistuu tietokannan kaikkeen sisältöön. Hakeminen näissä tietokannoissa on siis hyvä vaihtoehto silloin, kun haetaan tietoa hyvin tarkkaa rajatusta spesifistä aiheesta tai kun halutaan kattavasti aiheesta tietoa. Miinuspuolena on toki se, että kattavan tuloksen saamiseksi täytyy sitten tehdä niitä hakuja useissa eri tietokannoissa. Otetaan esimerkiksi nyt tämän ensimmäinen tietokanta, joka sisältää aineistoa kaikista haakahelian koulutusaloista. Hakua pystyy muokkaamaan ja rajaamaan parhaiten tietokannan tarkennetussa haussa, eli Advanced Search. Täälläkin kannattaa tehdä rajaus full text koko tekstiartikkeleihin. Vertaisarvioitu aineistoja saa valitsemalla Peer Reviewed. Joissain muissa tietokannoissa saatetaan käyttää termiä Scholarly Journals. Research Articles. Pääset valitsemaan, mihin hakuasi kohdistat, eli mistä tiedoista hakusanojasi etsitään tällä valikolla. Kannattaa kokeilla esimerkiksi rajaamista abstraktiin, eli tiivistelmään, tai sitten vaikka ihan artikkelin otsikko. Lisäksi voi rajata julkaisuajan kohdan mukaan, ja löytyy paljon muitakin rajausvaihtoehtoja mutta rajauksia voi tehdä myös sit jälkikäteen. Täällä lipkaidoppaan lehdet ja artikkelit-sivulla on myös laatikko kotimaiset lehdet ja artikkelit. Täältä löytää muutamia sellaisia tiedonlähteitä, joista voi hakea suomalaisia tutkimusjulkaisuja, kuten esimerkiksi Elektra tai Journal.fi. Näiden tietokantojen esittelytekstit kertovat minkälaisia lehtiä Tämä tietokanta sisältää. No kolmas tapa hakea vertaisarvioituja artikkeleita on Google Scholarin avulla. Google Scholaristakin löydät tietoa tältä samalta sivulta. Google Scholar on Googlen tutkimusjulkaisujen hakuun erikoistunut hakukone. Google Scholarin saat hakemaan kirjaston kansainvälisistä artikkelitietokannoista, kun teet kirjastolinkityksen. Siihen löydät ohjeen täältä oppaasta. Kirjaston tietokantojen lisäksi Google Scholarilla voi hakea myös muualla verkossa olevaa aineistoa, esimerkiksi yliopistojen ja tutkimuslaitosten sivuilla julkaistuja aineistoa. Haurajaamiseen ei ole yhtä hyviä mahdollisuuksia kuin kahdessa aikaisemmassa hakutavassa. Et esimerkiksi pääse hakemaan erityisesti vain vertaisarvioituja artikkeleita, vaan löydetyistä lähteistä asia täytyy aina tarkistaa erikseen. Kuten huomasit, vertaisarvioituja artikkeleita voi löytää useampaa kautta. Tähän loppuun vielä yhteenvedoksi pieni vertailu kolmesta eri hakutavasta.